ساد الحضور كلهم في مقامه أخوة عزاء أبا كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أضعوا قبولاتي على هذه الوجوه النيرة الأحبة الأعزة من سادة وجهاء مشايخ معازيبنا معازيبنا أهل ملقى جاويد معدلين وكذلك ضيوفهم أيوة على الوجوه نشوفها دائما احنا بالمجالس اسال الله يحفظكم دي وجودكم ان شاء الله شكرا لدائقه تعريف الحفل اخوي حسام فتلاوي صديق العمر و... أه. أه. أه. أه. أه. ماذا تقولون للفرسان الثلاثه الفرسان الثلاثه اليوم سوف ستكون يعني شو صار صفنات شنو الموضوع ها انا لا أجل. انا راح اسولف بالنيابه عن الجمهور الله يحفظكم الله يبارك فيكم لأنه آه هذه الليلة يعني آه كل إنسان وكل شاب يتمناها حقيقة هاي وحدة وبالنيابة عن عراريسنا شو نقول؟ نقول هذا يعني الحفل استثنائي حقيقة شوية يعني بحركة بيروح وهذا جاي من ملقى معازيبنا طبعا إنه جاويد إن شاء الله هاي اللي قبل شوية أعتقد مونة جفي آه ها كل الهل اي والله رغيف امي اسمر حلو بسمره البصريين، وبالناصريه الي ربع أهل طيبين، اعمارت لي انا وهلي بالغيره موصوفين، حلاوي طيب قلب ما خالطت وجهين وعاصمه قلب النجف. ماكو واحد من النجف؟ شا ما تحكي مو اهل البصره، خذونا كان هي طائفيه صارت. ايه حلاوة طيب قلب ما خالطت وجهين وعاصمة قلب النجف شوف شوف هاي النجف شوف والله يا الله بصرة يا بصرة نجف ها لا البصرة اخوتنا احبتنا والله بس احنا شوي يعني, يعني نحب النجف يعني مو شوية هواية يعني. سام النجف اوقف اوقف. النجف الريد صلوات ما القيمة. شنو العشل قيمة العشل وشنو. شنو ها. ها. ها. يا مقام والله لو اللي جايين اليوم دكاتره و... أي... أي... وين ترحون احنا نتفقكم. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> سري صلوات رح... لا لا لا لا لا اوقفوا عوفهم وبراحتهم ابدا متونسين عليهم والله احنا ذن دن الرواديد نسويهن ذن دن السوالف على مود نسوي حركه بالهذا براحتكم ونتشرف بكم وتاجر راسكم اي والله بس ذن الحركات نسويهن حتى نخلي روح بالمجلس. ايه لا الحقنا مو النجف انزل بهم لطنية هسه ترى والله ثلاث دقات اسويها هسه والله هسه راح اسويها ثلاث دقات عذاب الحب حلوياك احنا بالنجف هنا يستمعون اهل البصره ذواقة مو يولا. مو ولاء مو ايه المهوال البصراوي هنا اخويا سوينا وحده على النجف والله زحم عليك اي والله عذاب الحب حلو ياك يدبحوني ارد عدل صلف قلب شديد واي اوه فهد اهدى شوي اهدى اريد اريد اقدم لك فتشي يعني الليق بهذا الجمع الطيب شباب شوي اهدى اهدى بويا يا عذاب عذاب بالحب حلويا يذبحوني ورد عدل صلف قلبه شديد رغم كل الجرى اتحمل يعذبوني يعذبوني ويزيد الحب ورد بشوقي اتوسل يجرحوني وزيد جنون والمجنون ما يعقل يبعدوني وارد اقرب الك اكثر من الاول يحرقوني وصيح حسين موجود وفلا انذل حسين موجود وانا انذل يحرقوني يحرقوني واصيح حسين موجود فلا انذل يا عالم والعشق مو كيف مو كيف شلون القلب يتبدل يقولون اللي يحب حسين دنيا وآخرا مدلل يقولون يقولون يقولون يقولون, يقولون, يقولون يقولون يقولون يقولون اللي يحب حسين دنيا وآخرا مدلل أريد واحد من العريس يتبرع يجي هنا تتحمل عاشق صير وحمل طبع بستان لم كل الفخات والهزارات عاشق صير تشبه نسمة الماي مني يمر على شعر الحديثات عاشق صير ليالي العيون مثل القمر مثل القمر لو غازل النجمات وهذا القمر ما محتاج مكياج حتى تيم بكل الزليخات ويا هذا القمر <تصفيق> شات اخويا ويانا علينا شنو الموضوع ها ها هنا ترى الوضع توب هنا جاربوه شويه هذا القمر ما ما مكياج مكياج تهيم بكل الزليخات ولا تمشي ما مشيه الطاووس على امشي ماشي صياد الحمامات ومثل ورد الحدايق صير شفاف حتى للي قطع يكرم نفحات ويمد لسانك الحدباب الشفاف هاي مو هنا هناك مد لسانك الحدباب الشفاف قال نصلك ترى مدور العثرات أو لا تدور حبيبي يتعب الروح اي لا تدور حبيبي اجي. لا تدور حبيب اي الروح وكما تلقى حبيبي وافي هيهات هذا اجمل حبيب قبالك حسين هذا العشق اتى للسماوات هذا اجمل شهيد وحب مسموح بس للطيب وللطاهر الذات ومن تغرد باسمه بالسجاد على شفايفك تلتم الفراشات وعليك الصلوات يا الله مو هواي عنده صباح حميد شتري مع السياسيات لا هذا اه اه اه اه اه اه اه على شويه شويه مني صير مجنون وانا حملت رتبة عادسي وجو عن هايش يقولون حالات العشق أهل الحب يقولون هاي جديدة على أهل البصر ما سامعيها جاوبونا أبوي حالات العشق أهل الحب يقولون مني صير مجنون يا حسين انت مثل الله وياي ما شفتك واحبك وحبي مثل حب العطش للماي وادري حبني قلبك ما غارني ابد كل حسن دنياي ما نستني دربك لا راصعة الخد لا سود لعيب عنها يجي يقولوا أوصاف الجمال ابعين بستان بيكونوا وردة آية ومين قد ما حلو تفلع الرمان بخدود الصباية وحلاة الحب مثل قمر المعدان بشفايف ولايه هيج الحب حلو بعين اليحبون عن هاي يقولون يا هتش الحب حلو بعين اللي عنها عن يقولون يلا علقها من السماء نازل اجاني واحد من أحبتني قبل شوية قال لي أكو قصيدة بيها زليخة دورت لقيت قصيدة بيها زليخة وبعدتك كيفك احنا الجواب كون ينضرب في ثلاثة الحماس كون ينضرب في ثلاثة زليخة في ثلاثة وانتم الشباب ما مقصرين او من السماء نازل حيالله ابو فاطئل من السماء الله ابو باب الحوائج صار حي الله ابو صار عمي اذا صار جواب بصراوي الدنيا تنقلو غير قوم عمي قوم قوم قوم شتى وياي او من نسمه نازل حي الله ابو نجف نجف ايه حي الله بو ايه من نسمة نازل حي شو اسوي؟ <تصفيق> هذا الحوائط صار باب الحوائط صار حي الله بو فاضل ايه حي الله بو ها من نسمة نازل حي الله بو اه من بعده بعده جواب بعده ايه يلا بو ها باب الحوائط صار حي الله بو فاضل باب الحوائط حركه ها من نسمه نازل اي حي الله ابو ها من نسمه نازل حي الله اي باب الحوادث صار حي الله ابو هي صار حي الله ابو فاضل ايه ده هاي اللي عندك انت هموم يا عندك انت هموم ثقلت حملها ثقلت ها ها روح امشي للعباس اي روح امشي للعباس هو اللي يحلها هو ها ها, ها هو اللي يحلها ها ها, ها, ها والخير لا لا تروح اي والخير لا لا تروح روح اكتب لها لا تطلب الحاجات لا تطلب الحاجات هاها ولا تطلب الحاجات إلا تطلب الحاجات إلا من أهلها هاهاها ها ها والصعبة ما تصعب بس حل فبزينب والصعبة ما تصعب بس حل فبزينب حتى اللي يموت يعود غيره وبخد شايل غيره وبخد شايل ايه شايل من السماء نازل هيا الله فاضل باب الحوائج صار حي الله ابو فاضل باب الحواء ها ها يشبه علي الكرار يشبه علي الكر هلا هلا <تصفيح تصفيق> <حلو update> <تصفيق> روح ها ها ها ها ها اكو عرس لابس احمر يشبه علي الكرار هو بخصاله يا جماعه نازلين تمرين هنا نازلين تمرين هنا يشبه علي الكرار هو بخصاله وبس بس حيدار العباس يشبه جماله ها ها. لا تمشين عليه أو بس حيدار العباس يشبه جماله سبحان من سوى سبحان من سوى سبحان من سوى جل جلاله الله الذي سماه راعي الكفاله، ها, ها الله الذي سماه راعي الكفاله، أها أبد مثله إي لا بعد لا قبله، ماكو ما أبد مثله، لا بعد لا قبله من المعاج الصار، رب العرش قايل قايل قايل من اسمه نازل حيا الله بو لحد الآن الأمور أوكي. الحوائط صار قام الحوائط صار اذا سمعت زليخه اقلبها سيد جمال الكون سيد جمال الكون يوسف يقولون ها سيد جمال الكون يوسف يقولون لو شافوا العباس اهل البصره لو شافوا العباس شاقه لو شلون ها ها ها ها احلل انا احلل ايه اي حيرش وصفون حيرش ها ها وجه حسين اي وجه جمال ينحك هو يحيروا وزلي خلو شافت شميت طاحت وزلي خلو ش اي شافت شميت يشبه علي, يشبه علي وحسي يشبه علي وحسي النور صبح كامل نور صبح كامل من السماء نازل هيا الله بو تعبو تعبوا تعبوا حقهم حقهم والله حقهم الله, الله خلق عباس من غيره حكم اه فخر الله حكم فخر المراجل صار للفخر قبله آه للفخر ها فخر المراجل صار فخر المراجل صار للفخر قبل للفخر ها الله على العباس اي الله على العباس سلم وصلى وكل زود ابو الحملات هو اللي هو ال ها ها اسمه يضل عالي هذا القمر غالي اسمه يضل عالي هذا القمر اي زمزم يظل <سؤال> الجود <سؤال> لليوم عسائل لليوم عسائل من نسمه نازل حي الله بو، حي الله بو فاضل باب الحوائط صار، باب الحوائط صار، حي الله بو فاضل باب الحوائط صار، ها من نسمه نازل يلا بو لا تتعب لا تتعب نسماء. صغيرة تطلع. اي باب الحوائص إيه بابي الحوائص صار حيا الله أبوه إيه عباس حباس حلال الشدد. عباس حلال الشدة عباس عباس هي ايه عباس عباس هاليوم ولد عباس عباس، ألبان عباس، أوقف، عمي جاوبنا خلاط اللحظة. أخو تها، أخو تها، أو عباس عباس حلال الشدة عباس عباس، هاليوم، اه ها أوقف أوقف، هوس هوس هوس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 عباس. عباس. عباس. عباس يا راعي الغير عباس شوف هاي قصيده وهي كلها هوسات اذا نضبطها كلش حلوه يصير اكو تصوير. او عباس عباس حلال الشدد عباس عباس هالليلن ويلن وياي ها طلقت الغرب صعوبة وجابت تلقت زينب اخيت وشالته تعبوا طلقت الغراب صعوبة وجابت تلقت زينب اخيت وشالت تخبلي سارة وترد اليمنت ها تخبلي سارة ويمنت براية الحباز زينب لفت براية ها ها ها ها الفرحة الليلة كبيرة، ايه فرحة الليلة كبيرة مولد راع الغيرة، إيه فرحة الليلة كبيرة مولد, ايه فرح مولد راع الغيرة زينب من فرحتها دني ما لمتها صاحت يا كفالي تعني تكي الغالي نظرت خوه تكلم زينب صاح وسلم، كانت ريد الخو اخذ الخوه من العباس كانت ريد انا راعي الدلال السود او هاون ما بطلرنه شوف عالنجاح النجف البصريه او البصره يهوسون بس أنا طاقه لكم طاقه الطاقة أنا دلال السود أو ما قد صارت شيلة الفنجان باليمنا من قد ما انطت يمناي صارت شيلة الفنجان بال باليمن، مالها كمي ولا؟ ما. من قد ما انطت يمناي صارت شيلة الفنجان باليمن انشد والدك يا حسين أبوك كان الطحين شحيح عذبنا انشد والدك يا حسين أبوك كان الطحين شحيح عذبنا ناس تضم الخبز البايت ناس تضم الخبز البايت واحنا نعذب حار بحار الناس تضم الخبز البايت ناس تضم الخبز البايت وحنا نعز حار بحار ناس الضم الخبز البايت ناس الضم الخبز البايت رد عليها هرد عليها أكمل هوجي هوجي يا شاق <تصفيق> هوجي يا شاق هوجي يا شاق ما كنت لا تجيني ها خوتها خذونا حاصل باصه بنوم مخلى المنسف ها ها ها ها ها ابن ام مخلى المنسف ليروتم من ابنهما خل المنزل شوف كينجف فيها ميجابوها أنا أنا ها نجف في اللي مع والديك شوف, <Lincoln> <تسيق> شوف ما يجابون ما يجابون ما يجابون عمي شوف ما يجابون والله هاي الوادم تعبت تريدك الوادم تعبت تريد راحة شوية خلينا نرتاح اليوم لتشبح ايه اغاتي المولود هواي لطيف احنا عين غطا وعين فراش اهل البصرة احبتنا طيبين مشهودة لكم اهل عمارة اهل الناصرية النجفي دائما فاتح قلبه وعينه وبيته لكل الانسانيه مو بس شيعه امير المؤمنين، اسال الله يحفظكم ديم وجودكم ان شاء الله كنا نشاق وياكم طبعا على مود نحرك الجو، نجفي بصراوي كذا ان شاء الله واحد ان شاء الله، على ريسنا هماته اصحاب ذوق وملقى وجاويد وعريف الحفل بعد هو اغنى عن تعريف حسام الفتلاوي وبالجهاز بعد انا على المكتب طلعت